ما ندري يا شباب شباب شباب شباب شباب شغال. طيب شغال؟ أوكي. هاي. اسمع على من وشيك على الصوت، خليك بعيد هناك عشان ما يطلع صدى. شوفوا هنا 1 2 3 تيست. 1 2 3. أوكي. طيب. أوكي. اليوم نبدأ البرنامج، برنامج, برنامج توزيع مسابقات. <تصفيق> روبلوكس ايوه روبلوكس طيب أيوة. في عندنا فقرتين في المسابقه ايوه في شات شغال شاتين شغال, شغال طيب اوكي اكتب ابراهيم تيستينج في الشاتين شوف شغال تيستينج تمام ها لا إيه فيه فيه في في لا وفي شاتنج اللي بالشاشة ولا على طول يطلع ما يطلع بالشاشة خلاص من تحت باللايف شات. اي طيب. اكتبوا إيه. باللايف شات. عندنا احنا <تصفيق> فقرتين، صح لمار؟ عندنا ايش؟ فقرتين. يلا. الفقرة الأولى الفقرة الأولى اللي هي المسابقة، المسابقة عبارة عن سؤالين. سؤالين. عن اليوم الوطني السعودي. يوم. وسؤالين عن لعبة الروبلوكس. أدامي. روبلوكس اللي ادوبني والثانية، وايش هي روبلوكس؟ آه، يس. روبلوكس ادام مي روبلوكس <تصفيق> طيب فا وبعد كذا بنحط اربع اسئله للمسابقه <تصفيق> <تصفيق> اوكي؟ وبنحط اربع جوائز للمسابقه <تصفيق> <تصفيق> كل واحد كل فايز 800 روبوكس يس <تصفيق> حلو؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا ذا فيرست ستيب الأولى الخطوة الثانية أربع جوائز ثانية لل نشطاء في المنتدى. إيوة. اللي يعني معانا دائما متفاعلون ودايما نشطين ودايما كذا. هذا اللي لي أصدقاءنا ولهم جوائز مننا إيوه. عرفانا لنا لهم منا. عرفانا لهم لنا لهم لهم منا. أوكيه. إيوه. أوكي. طيب نبدأ المسابقة. يلا. وبلاء وبعد في فقرة ثالثة بس مو اليوم يمكن لأن حنا سوينا الجروب. علامات <تصفيق> <تصفيق> اي سوينا الجروب قبلنا لنا الصوت بابا <تصفيق> سوينا الجروب وبغنا الشيرت اي وبغنا الشيرت جت الفلوس حقت الشيرت ونبغى نسوي لها بنوزعها على اصدقاء الجروب اي بنسويها ان شاء الله اذا سويها خلينا جت الفلوس الحين بس قالوا يسوون لها فيرفيكيشن ايه حقتي فيرفيكيشن فيرفيكيشن يوثقونها اذا انتهت ان شاء الله بتوزعها لامار على اعضاء الجروب ايوه اوكي ولازم تشتركون بجروب بابا قربي بابا لا تبعدين انا ابغى تبعدين عشان المايك المايك بيصير بعدين بعيد ما أحد يسمع اوكي يامار اند سكور فازر ايه الجروب اللي بيصير عليه توزيع بعدين اللي بعد يوم يومين حسب نشوف اذا خلص الفرفيكيشن بنوزع الجوائز طيب و اسمي الجروب لمار فادر لمار اندسكار فادر لا لا ما في اندسكار لمار اندسكار فادر ولا لمار فادر بعدين نكتب لكم اياه <تصفيق> في ايوه في, في, في المنتدى في الل... طيب السؤال الاول يلا الحين السؤال ايش الاول الاول يلا جاهزين ريدي ريدي اه صوت جاهز, طيب. صوت جاهز؟ طيب. اوكي <تصفيق> من هو سؤال بسيط سؤال بسيط جدا يعني هديه مننا لكم كذا يعني اذا <تصفيق> ما تقولون والله عقدتوا المساله او سويتوا صعبة وكذا طيب السؤال الاول من هو مؤسس المملكه العربيه السعوديه الحديثه يلا <تصفيق> من هو مؤسس المملكه العربيه السعوديه الحديثه <تصفيق> طبعا في الدوله السعوديه الاولى احنا ما نتكلم على الاولى نتكلم عن الحاليه موجودة من مؤسسها مين مؤسسة؟ <تصفيق> ما يصير المملكه لا في واحد جاوب أمم. اسم السلام عليكم السلام عليكم خلاص سجله عندك السلام عليكم مسجل ها سجل السلام عليكم السلام عليكم حلو او طيب أوه السؤال, أوه. الثاني. السؤال, السؤال الثاني السؤال الثاني لا لا لسه ما ادري انا عند الروبلكس خلينا <تس> من المملكه وبعدين نخش على اوكي السؤال الثاني ايش كان اسم المملكه العربيه السعوديه قبل التوحيد ايش كان اسم المملكه العربيه السعوديه قبل التوحيد وفي عام في عام كم توحدت في عام كم في عام كم توحدت وايش كان اسم المملكه العربيه السعوديه من يعرف السؤال يعني مو صعب انا قايل لكم بالسوالف راح يكون عن توحيد المملكة، أيوه. فهذا من الاسئلة الرئيسية يعني أيوه. من وحد المملكة وش كان اسمها؟ وفي أي عام بس؟ أيوا السؤال الأول جاوبنا يا عبد السلام ولا شو اسمه هذا؟ عبد السلام ولا السلام عليكم؟ السلام عليكم، أخاف يسلم علينا مو جاوب مو اسمه مو اسمه اللي جاوب أعطاني اسمه، اسم ايش اسم جاوب؟ ايش؟ السؤال يبقى الثاني؟ مدينة الدرعية صح؟ لا طب تعال تعال يلا تعال اوكي جايز. اوكي. لي لي لا مش الدرعية. لا ايش كان اسم المملكه العربيه السعوديه قبل التوحيد؟ وحدات وعازم ها؟ وحدات وعازم مملكه ولا جت الحجاز من مملكه نجد والحجاز مملكه الحجاز ونجد ايوه وتم توحيدها متى؟ في عام كم؟ خلي جاوبون قول لي قول لي التاريخ اللي يحطونه في عام كم؟ الحجاز في 3 هو ميمي لازم يكمل الجواب إذا ما عرف مرة مرة. أول مضبوط من هو هذا؟ مبروك بسم الله. مملكة الحجاز ولا الاسم؟ صح عليها. صح عليك بسم الله. بسم الله فازت، اوكي؟ اوكي، مين أول فائز. ميمي ميمي اللي جاوبتها. لا تلخبطنا ميمي ولا. ميمي. والصوت الأول مين اللي فاز؟ جاوب. السلام عليكم، أعطاني أسماء. من هو السلام عليكم؟ تلاقوني يسلم. بارورة اسمه. بارورة، بارورة الحلوة. مبروك بارورة الحلوة. أنت متأكد؟ خلاص عندنا الفائز الاول بالورة الحلوة وميمي وعندنا ميمي, ميمي الجمال ميمي. ولا ميمي؟ ميمي خلاص ميمي ما الظاهر ما ميمي في مغير. ميمي بغيرها ميمي ما في الا واحدة الظاهر إيه. خلاص عندنا اثنين فازوا آه. في توحيد المملكة ميمي. بسمله ما جابت بسمله لا بس تيجي احمد جابت الثاني خلاص تيجي احمد اللي فازت والثاني مين قلنا؟ السلام عليكم برمضة برورة خلاص عندنا اثنين برورة خلاص يا برورة انتي كنتي بنعطيك من الداعمين والله إيوه. ما ادري ايش سوى معها ميمي اه برورة إلا هي تقول انا دعمتكم وكذا اي إيوه. حتى حتى حتى نهاية طبعا بنعطيها جائزة اذا انها جابعت على السؤال خلاص كنا حطي لها جائزة حقه آه آه الداعمين والمتفاعلين والنشقين إيوه. <تصفيق> بس خلاص اذا ما فازت الحين تترك فرصه للاخرين. حلو؟ سجلت اساميهم؟ يلا ضروره وميمي ضروره وميمي ضروره وميمي، طيب السؤال في باقي سؤالين عن الروبلوكس. ايوه هاو امم يلا قربي عشان يسمعون. ايش اقدم لا لا بالانجليزي اول انا بقول لهم بالعربي. قربي امم قربي والله what is the oldest pet in adami oldest يعني the first bit in, in adami uh, oldest oldest يعني the first pet يعني أول أول حيوان اليف طلعوه yeah what is the first مش ها هو... pet in adami يعني أو <تصفيق> oldest oldest pet cat <تصفيق> <تصفيق> ها أه؟ <تصفيق> لا. <تصفيق> لا لا لا لا أنا أعرف الجواب لا لا قلنا الجواب لا لا لا تعال لا أنا يعرف مين لا لا لا لا لا لا لا لا يقول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها وات از ذا فيرست ايش الحيوان الاليف الحيوان الاليف اول حيوان اليف في لعبه الادابت مي، اول حيوان اليف ولا اقدم حيوان اليف في لعبه الادابت مي؟ في ناس اتوقع يعرفون اللي ما يعرف يروح الانترنت يدور يدور في الانترنت وي يكتب ويكتب بس لازم بالانجليزي. اي لازم بالانجليزي. اللي يقول بلو دوغ. بلو دوغ؟ ياااي كلمة. صحيح اي ولا بلو دوغ ولا بلو إيج؟ بلو دوغ. بلو إيج؟ بلو دوغ. خلاص لما تقول بلو دوغ، اللي يجاوب اول. يجاوب اول. يا ربنا هو له، يا ربنا هو له. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السؤال الثاني يلا قربي قربي السؤال الثاني قربي قربي قربي لا روبلوكس جيم game وبالعربي اه إيش اه أندر؟ يعني إيش أندر حيوان أليف في لعبة الروبلوكس ايه. so What يعني ريرست في لعبه في لعبه الروبلوكس ادامي روبلوكس ادامي روبلوكس يلا الناس يقولون شادو شادو لا لا مش شادو لا, لا مش شادو لا احنا اعطيناكم سؤال شادو امم لا انت اللي تجاوبين يلا انت اللي بعدك اوكي وات از ذا بوكس لا ذا كات لا ذا ريد لا لا ااا بقولها الحين. لا تجاوبين لا تجاوبين لازم هم يجاوبون. سايد دراجون؟ لا. اوه بلو دوغ؟ ها بلو دوغ؟ لا. ها شادو ثعلب؟ لا لا لا لا. خلينا نستنى شوية تجاوبون. طيب. لا. لا. طيب إذا ما عرفتوا بنغير السؤال. ايوه. خلينا نقول شادو. لا ممشد لا مو هو لا مانكي ذا مانكي كينج طيب نغير السؤال نغيره نطلع ايش وات وات از اللي اللي طلع هو الحيوان الاليف الاسطوري في لعبة الروبلوكس ايه ستوري لجندري هو بعطيكم قال بعطيكم هنت هو بروبلوكس ميجا شادو ها هو بروبلوكس ميجا شادو على طول هم كل شيء ميجا شادو هو هو خليني اقول لك تعال هو جايز هو واحد يقول شادو آه كي... أكيد. <تصفيق> <تصفيق> <قصر صيت. صفيق> يا <بين أمر> <تصفيق> والله انت شاطره يا بروره فزتي وكانت لتس جائزه كنا مجهزين جائزه لتس فالحين ما نقدر نعطي إيه بس نعطي واحده لك حصان لكم... لا لا محطان حصان انا قلت لكم بروب دكس ها ها لا. لا انا قلت لكم بروب دكس بيت وما طلعت باللعبه طيب يلا ها تعبتوا وهو نادر بنكات نادر هو على طول انتو بنكات بنكات اي سؤال بنكات ما يصير شادو ها زرافة لا زرافة لا زرافة ها روز. لا لا مطولين انتو مطولين ما في طيب عندكم الانترنت ابحثوا في الانترنت اي بس لازم يكون انجلش أنا أفضل أيوه مس نونو قالت؟ مس نونو مس نونو والله كفو عليك مس نونو مس نونو فازت مبروك يا أنا كان عندي يونيكورن قولي مبروك مبروك شاطرة ها؟ يا ولا تبحث في الإنترنت تبحثين في الإنترنت ولا أنت شاطرة صحيح؟ يمكن أبحثها في الإنترنت على العموم مبروك كفو عليك أنت الوحيدة اللي جاوبتي خلص الحين كم كم سؤال خلصنا أربعة. ثلاثة هذا هذا السؤال بدل ذاك اللي معروفه ثلاثة أربعة ثلاثة لا لا أربعة أربعة, أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. خلاص خلصنا أربعة الأسئلة طيب أه. اللي ما فازوا حظنا أوفر إن شاء الله للجميع لا, تتسجن تتسجن لا لسه لسه ما خلصنا باقي حق الداعمين. هي حق النشيطين. إيوة الداعمين اللي هم جوجو. جوجو. لا لا لا لا لا لا ثقفتي نتفرحينهم على الفاضي. نحال. نحال. أول واحدة نحال. بدون. لا نهال ايه نهال نهال لا لا لا لا مو حق 600 مو حق 600 600 بعدين next تايم هالحين حق حق النشيطين في الـ في اليوتيوب. أنا بس أعرف نهال. إيه نهال. أنا بقول لكم. نهال مبروك يا نهال. نهال مبروك. نهال مبروك. أخيراً جبت الحلقة. طيب. سليمان سلم عليكم. هلا يا سليمان وسليمان من الداعمين بس ما قدر يجي عشان الزحمة اليوم. فدونت إيه وري الجائزة حقتك محفوظة. <تصفيق> إيه محفوظة إلا ما انت بيتنا. إيه. طيب. هذه نهال سجل عندك إبراهيم نهال. وفي الثانيه آه. من الاكتيفيت آه اعضاء من الاعضاء النشيطين عندنا في المنتدى اللي هي بسمله بسملة ياي. مبروك يا بسمله كنجراديليشن نهاله مبروك نهاله بسمله, بسملة و... طيب ومين بعد آه. نهاله بسمله إسراء روبلاكس إسراء روبلاكس ينج رغد جين آه بس ما له قلنا قلنا نيهال وقلنا إسراء روبلاكس فجي واحدة مني نسيت موراد إيه برورة صح فازت برورة خلاص إيه بنحط واحدة حلو بنحط واحدة الز محل برورة إيه. لأن عيادة. برورة فازت إيه. طيب بنحط واحدة أنا ثانية انا بختار انا بختار انا بختار اللي هي جوجو بدور بدور جوجو مبروك يا جوجو انت بتشحني يا ولد تشارج انت راح تشحني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اليوم ان, ان شاء الله ولا بكره من الجواز خلاص الفايزين واللي ما فازوا ان شاء الله بنسوي بعد في المسابقات الجاية يعني نحاول قدر المستطاع لو الود ودي أنا ولمار نخليكم كلكم فايزين بس ما نقدر بس ما نقدر فكل فترة مجموعة <تصفيق> طيب فاللي فازوا الله اللي لنا على السناب ايوه جوجونه هالم كلهم كلهم على السناب اللي عندهم سناب على السناب واللي ما عندهم سناب لنا على الإيميل اوكي الإيميل اللي هو اي ال دبل اي 2222 @gmail طيب ونشكر المطعم اللي استضافنا هنا مطعم روكسي الله يعطيهم العافيه استضافونا وما قصروا بيض الله وجيهم ويلا وسيو باي باي. يوم وطني ان شاء الله مجيد ومجيد من السنوات والاعوام القادمه.